Thank you. एक प्रयोग मार हाथ में आ तर अलग अलग कलर पा है फेंकूँ तो कोईप अलग अन्य व्यक्ति आई फेंके आकड़ा ना सरवाड़ो एक सैकंड में हूँ कही दो किसा से ते एने फेंकी तो ये आंकड़ा जी है ये सरवाड़ो के तह दीचे अगर तो, तो, तो आप जो अगर कि नहीं तो पेला जो तो आचे चार पांच ने चार नौ आ चार नौ अगर તો આ એક આઈટી નો પ્રશ્ન છે અને આઈટી નો પ્રયોગ છે બરાબર તો એનું રહસ્ય છે કે આ આપણે પાસા ફેંકા તો ઉપર અને નીચે બે આંકડાનો સરવાળો હંમેશા સાચતા જોઈએ પાસાનો નિયમ છે તો અહીંયા એક છે તો નીચે છ હશે બરાબર અહીંયા ચાર છે તો નીચે ત્રણ હશે नी तर तो नीचे चार हो अ छ हो तो नीचे एक हो तो नीचे आ सरवाड़ो अपने आराम कही सकते जाए આપણે ઘણા બધા પ્રયોગો જોયા હવે એક અંધશ્રદ્ધા નિવારણનો એક પ્રયોગ આપણે જોઈ તો ઘણા માણસોને ઘટિંગ કરીને તાંત્રિકો ને બીજા અન્ય માણસો લૂંટતા હોય છે તો એવો એક પ્રયોગ છે તો મારા હાથની અંદર હાથમાં આ એક શીઓ છે એક સળિયો છે બરાબર सरिया जीभि आसा करने आ जीभ है તો આ અંધશ્રદ્ધાનો ઉપયોગ છે હકીકતમાં અહિયાં લૂપ છે લૂપ એ લૂપ ની વચ્ચે જીભ આવી જાય છે અને આપણે જીબ સડીયો આર પાર દેખાય છે કે સડીયો હાર પાર નીકળતો જ નથી અને ઘણા ઢોંગી બાવક એ બધે આવી રીતે હા હવે મિત્રો આ એક પ્રયોગ છે તો મારા હાથમાં એક આચો पारदर्शक डाबली है बराबर य पार्शक पारदर्शक डाबली जी छे यी अंदर जी से आ नानी दड़ी थी हमें नड़ी अत्यार बहार से तो ना दड़ी कोईपद्यार्थी ने ए, चेक करने अपी शक आ दड़ी जो ली बराबर पशी आनाडबी जी है इने रबड़ी रबड़ चढ़ाव अले न डब्बी जी है ये चार बाजू थी बन स बाजू बन सराबर हमें चार छजू बन सूर रबड़ हमें आज है प्लास्टिक जो तो आ क्या अंदर जाइ नहीं अँ थी जी सके नाई थी जी सके नाही थी जी सके नाही थी नीचे थी कि अँ क्या थी जी सके एम नहीं तोड़ा चार बाजू थी छ छजू थ बंद होता अंदर जी से प्लास्टिक बराबर रहस्य